السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم محمد من قناه بروز زاب النهارده باذن الله هنشرح ازاي نحمل متصفح سيتوريو. أهم حاجة قبل ما نشرح متنساش تشتايج في القناة وتفعل زر الجرس هتلاقي اللينك في الوصف بعد ما نخش على الموقع بالشكل ده هندوس كلمة داونلود ناو بعد كده هندوس كلمة داونلود ناو تاني بعدين لو دي لنا هندوس كيب كان كي هنفتحه هنستنى اما يعمل انستول بعد ما يعمل انستول هيظهر أي كان على الديسكتوب بالشكل ده نفتحها. هنا انت لو عايز تخلي المتصفح ديفولت هتعلم هنا تدوس على ست ديفولت كده نخش على سيتينج تاكد من جوجل ولو عايزين نعمل سيم للمتصفح ندوس على كلمة جيت سيمز. ونختار اللي احنا عايزنا نختار مثلا رايت ذا ويف وندوس اد وبس كده لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس اشوفك الفيديو الجاي سلام